on the garden. I believe. I assume you. Okay. Welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. I never think. That much Here, here. Mm -hmm. ну, на мою особисту думку, треба щось Російської Російській Федерації, військово-політичного керівництва, як-то кажуть, продавати своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство воно там і є, і ми бачимо, як вони підтримують ті чи інші радикальні дії, або кількість смерт, смертей, вони завжди радіють цьому як факт. Бахмут продати не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така дійсно важлива операція до 9 травня, встигнути це зробити, і хоч, на жаль, не існує такого вже там цілого міста, все зруйновано абсолютно, тим не менш Затому... Коли з'являться ці санкції, в якому... Наші зусилля заради об'єднаної Європи, заради безпеки і миру мають бути настільки ж сильними, настільки сильними є прагнення Росії зруйнувати нашу безпеку, нашу свободу, нашу Європу. Наші цінності, безпека, наш добробут, мир на континенті все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною, ударними дронами по території України, зокрема по столиці. Чим на вашу думку сьогодні я подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. В цьому контексті ми розраховуємо, що у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Європейської комісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції. Жорсткі, навіть жорстокі, як для часу війну, війни, війни, війни протекціоністські заходи від наших сусідів не можуть не розчарувати, м'яко кажучи. Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно непропустимі, бо це посилює не нас усіх в Європі, а лише посилює можливості агресора. Ми пропонуємо започаткувати консультаційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій, а з Україною. Дуже дякуємо.